Стрес, тривога, нервові зриви це все стане, з якими ми стикаємося, бо в країні йде війна. Досвіду взаємодії з такою реальністю, коли йдуть обстріли, ракетні удари, повітряні тривоги. Такого у багатьох з нас не було. У цьому відео ми поговоримо про стрес і про таку саму допомогу. Є така ін, іграшка антистрес, називається Simple Dimple, дуже дивний, навіть безглуздий, як на мене продукт, але саме він подав мені ідею для цього відео подивитись на стрес з такого певного ракурсу. Зрозуміло, що сама іграшка – це маркетинговий хід, і це ми також розглянемо. Всіх вітаю, далі докладніше. Почнемо з іграшки попіт, це силиконова пластинка з напівсферами або бульбашками, які можна лопати, як цілофанову комерційну плівку, звідки взяли ідею. Потім багаторазовий, прокладся в одну сторону, тоді перегортай і починай другу. Simple Dimple це зменшена версія попіту, такий кишеньковий варіант, напівсфер тут менше. І це не принципово, що як називається, цікавіше розібратися, як це працює. В самому процесі немає ніякого сенсу. Просто включається дрібна моторика, працюють пальці рук, є тактильний контакт. Також яскраві кольори активізують органи зору, особливо у дітей. За таким же принципом працюють усі іграшки антистрес і вони дійсно заспокоюють. В інтернеті можна знайти описи дослідження, що у щурів, яких піддавали стресу, у них розвивалися різні захворювання та падав імунітет. Але досить було їм дати можливість гризти проток, як усі прояви стресу, практично всі зникали. Є такий термін зміщена активність. Суть його якраз у тому, що якимись діями простими, навіть безглуздими, ми знімаємо напругу і відволікаємось від стресового фактору, що й довело дослідження зі щурами. Реальні приклади життя, як ми цим користуємося. На нудних лекціях деякі студенти малюють квіточки або якісь абстракції. Така паралельна активність може допомогти скинути напругу через нудність самої лекції і, хоч якось засвоїти матеріал. На затяжних таких зустрічах співробітники можуть перекладати ручки, гратися канцелярськими штучками. Це те саме. Для того, щоб це допомогло, це повинно бути щось дуже. Дуже просте, щоб це не була така, скажімо, головоломка або складні завдання. Іноді при сильній напрузі людина може зациклитися на якійсь думці або ситуації, почати крутити її в голові, і ця жуйка з думок дуже довго може крутитись. Це можна порівняти, як от у комп'ютері зависла якась програма і потрібно допомогти операційній системі зняти або завершити цей процес якісь прості дії, дрібна моторика, тактильний контакт, все це включає інші частини або відділи музику. він переключається і це сприяє завершенню чи зниженню інтенсивності зациклених процесів. Це те, що лежить в основі всіх антистрес іграшок якщо це дуже просто пояснювати. І зрозуміло, що можна обійтися і без будь-яких девайсів, брати в руки, крутити, м'яти, можна все, що завгодно. Навіть можна просто рухати очима, праворуч та ліворуч, або підіймати праву та ліву руку. Можна пошукати в інтернеті, є багато таких вправ, Відбувається зміщення активності, змінюється фокус уваги і таким чином це дозволяє скинути напругу, трохи заспокоїтися. Якщо брати ці приклади, з яких ми пішли, іграшки Poppip та Simple Dimple, тут дуже вдала ідея створити іграшку з бульбашками, схожу на комерційну плівку. Це треба, ще треба врахувати такий яскравий дизайн. Далі це вдало розкрутило у соціальних мережах. тік відео на YouTube дуже зайшли молоді. Так це попало в тренд. Цей тренд, скоріше за все, короткостроковий. Це вже відходить, але самі іграшки ще продаються. І не можна сказати, що це не працює. Це реально може допомогти. Далі продовжимо про стрес. Це важливіше. Є ще такий неконтрольований стрес. Це та реальність, якою зіткоджуємо українці навколо війна, купа стресових факторів, і ти взагалі нічого не контролюєш. Ти не знаєш, скільки це буде тривати: два-три тижні, чи може довше до чого як до цього пристосуватися, як від цих небезпек ховатися? І найпарадоксальніше незрозуміло, а навіщо все це? Це не природна катастрофа, що звалилася нам на голову. Це розпочали і підтримують країна, люди, з якими ми ще нещодавно спілкувалися. І тут картина світу, вона повністю змінилася. Це дуже небезпечний стрес, з ним важко взаємодіяти, тому що людині може здавати, що все, зробити нічого нема, не можна, все пропало, починається стресова реакція, певні хімічні процеси, гормони в крові. Коли стрес вже розійшовся, саму стрес Свою реакцію не так просто зупинити. Змінюється сприйняття реальності під впливом стресу, людина не мислить об'єктивно. Іноді, щоб цього стану вийти, потрібна допомога іншої людини. Зрозуміло, що краще до цього не доводити або принаймні тримати себе в рамках такого здорового стресу, коли ти трохи напружений, але зосереджений. Питання, як це зробити, якщо ти нічого не контролюєш. Так от, потрібно придумати собі зону контролю, взяти будь-яку діяльність, яку ми можемо контролювати та почати це робити. Нагадую про дослідження, що щури, які гризли паличку, краще переносили стрес. Можливо зрозуміти, що фактор контрольованості стресу чисто психологічний і навіть часто суб'єктивний. Насправді, навіть в, в мирний час ми в принципі нічого повністю не контролюємо. Науково доведено, що будь-яка суб'єктивізація контролю знижує прояви стресу, попри те, що фактори, які викликає стрес, залишається незмінним. Навіть дрібниця взята під особистий контроль може допомогти. І головне при цьому щось робити. Це можуть бути іграшки антистрес, якісь легкі фізичні вправи і таке інше. Я думаю, у багатьох є друзі, знайомі, які коли була реальна небезпека, ракетні удари між повітряними тривогами, пробирали у квартирі, готували обід. Просто сідали пити чай, навіть мили вікна. Це якраз про це. Поки я цю тему не дослідила, мені здавалося це дивним і навіть абсурдним. Але я робила так само, якось інтуїтивно відчувалася, що це правильно. Ще раз, як це працює? Я не можу контролювати війну, але за рахунок зміщення активності я створюю свою зону контролю, контрольовану реальність і щось роблю. Прибираю, роблю якісь вправи і таке інше. Це дає найголовніше – створюється суб'єктивна картинка контрольованої реальності. Мозок це сприймає і не переключається на режим «сильний стрес», тобто не запускається сильна стресова реакція. А працює профронтальна кара, тобто усі відділи, щоб нормально, адекватно мислити та сприймати реальність. Що важливо, це такий трюк, але тут не йдеться про ігнорування реальності. А, ти прочитав новини, оцінив ситуацію, якщо буде повітряна тривога, сигнал буде чути і далі вже приймати рішення, що робити. Все, більше нічого не можна зробити. Можна займатися своїми справами чи навіть працювати. Якщо в антистрес-іграшках ми говорили про те, що це щось просте, дрібна моторика, тому що треба перестати зациклюватись на якомусь процесі або думці, використовуючи цей підхід, можна так себе організувати, і дозволити собі працювати, навіть робити складну роботу. Звісно, що це все, про що я розповідаю, воно не відноситься до військових. Це більше для звичайних громадян, які не залучені до ЗСУ. Коли я для себе все це проаналізувала, мені дало це багато пояснень моєї поведінки, якої, або поведінки моїх друзів. З'ясувалося, що дуже часто інтуїтивно ми робимо все правильно, для того, щоб себе захистити або заспокоїти. І це дуже важливо, тому що вирівноважене психологічно здорове суспільство – це теж наша зброя. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Напишіть про це в коментарях, можливо, у вас є свої поради, ідеї, як тримати себе в руках. Напишіть про це теж, ставте, будь ласка, вподобайки. Продовжуємо триматись, віримо в ЗСУ, впевнений, йдемо до перемоги. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.